બંને પાસે પાસે રહેતા એકબીજા ને ઓળખતા ચોમાસા ના દિવસો હતા બે વરસ્યો હતો તો ભૂખ લાગી તો તે કીડી ના ગયો मजा करोमा मजा कर તો તમે ચોમાસાને ખાવાનું જેનું કહ્યું હતું એને ખાધું અને આખું ચોમાસું પસાર આ પછી આપણે વાત કરીએ તિર્ઘોડાની આખું ચોમાસું ભૂખ્યો રહ્યું તો એ તો મરી ગયો આ વાર્તાથી એ બંધ પડે છે કે આપણે કોઈની પણ આળસ નહી